إن درجها ليست مجرد امتداد مادي أو مجال جغرافي أو تخطيط ترابي فقط، بل هي أيضا شخصية قافية ومؤهلة تشكل تنوعها الفريدة. تأسست ملاحظ هذا الملاحم هو عبر التاريخ في المجال الترابي في حسب التخصيص من خلال عنصرين أساسياً العنصر الاتسادي والعنصر السوسيو الذي التي يتحدد بدوره بمجموع الدشارية الجغرافية التي تعيش فيه. ترقمتها التاريخية ذاكرتها وثقافاتها وفي هذا الإطار لابد بد من استحضار مفهوم الهوية الثقافية والتي تعني الماضي التاريخي ومراحل الأباء والأجداد والأرض والأسلاف واللغة والعادات والتقاليد والفنون والاداب المتوارثة والقيم والأعراف والفنون العيش، كل هذا يشكل بعض عناصر الهوية الثقافية وما يعرفه بالتراث الثقافي اللاهوتي. وإن كانت هذه العناصر المجموعة تشكل من هوية مؤهلات هويتنا الثقافية، فهل تتوفر ماديا على تجهيزات ومراقب ثقافية تساير وتلائم هذه المؤهلات بل وتحتضنها؟ إذ كانت جهة طنجة جدوى قد استفادت من تجهيزات ثقافية هامة في إطار برامج ملكية كبرى أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد سيد صفر الله وكذا في إطار شراكات ثقافية مع مجالس المنتخب وجمعيات المجتمع المدني وهيئات عمومية أخرى فإن لا بد من تحضير أهمية تدخلات عمومية وضرورة تتناسب في هذا ان الثقافه هو القطاع الذي يعني الجميع من وزاره وصيف الوصيه منتخبيه وكالات تنميه وفعاليات شمعويه والخواص تأسيسا على كل ما سبق، فأمرنا كبير لتنديد استراتيجية جهوية لتتمين وإعادة الاعتبار لأهمية الثقافة، إذاً لعلم الاعتبار جميع محاور التدخلات الثقافية، انطلاقاً من تتمين التراث الثقافي الجهوي عن طريقة جون ووضع خريطة تراثية وأثرية للجهة، وتنظيم موازي ومهرجانات تدمين التراث الثقافي الجهوي. وقدت تشجيع ودعم الفنون من المسرح، الموسيقى، السينما، الشعر والتشكيل إلى لا سيما أن هناك مهرجانات ناجحة في هذا القطاع. أذكر منها تجربة سينما بتطوان، تجربة المسرح الجامعي بطنجة، مهرجان تويزا بطنجة، مهرجان ثقافي بأصيلة، مهرجان المسرح بألوسيما، مهرجان رفع الثقافات بالعرايش، مجموعة يعني من المهرجانات تقصد كبيرة، وكذلك أيضا، وكذلك أيضا عن طريق مراجعة وضعية الكتاب والخزانات العمومية ومعارف الكتاب الجهوية عبر التحديث بأهمية القراءة والتحديد عليها. من هذا المنظور تحول الثقافة إلى عنصر إنامي تربي إلى تساؤل كبير إلى هو كيف نسوق مجال الجهوية عن طريق التقاعد. ولعل تنظيم هذا الملتقى هو أول خطوة للمدير القدماء في هذا الاتجاه الذي مضمونه خلق أساس شراكة حقيقية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجالس المنتخبة من جهة وبين القطاع الخاص مع إشراك الفاعلين والمهنيين في مجال الصناعة الإبداعية استشرافا لوضع خريطة الطريق تمكن من إدراك هذه الغايات المتمثلة في إدماج الثقافة والفنون ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للجهة إن كل مشاكل العالم اليوم يفتح هو هي بمحاربة التطرف إلى جيل الصراعات الناتجة عن تبينات شديدة في في وجهات نظر وكما قال الملتقى الفرنسي الكبير ريجيس دوبري لكتابه كتابه في الماور إيماج، الكثيرون يرون في تقديس العالم للفن رابط الوجود للإنسانية المتشتتة. وختامًا وإذن أعبر لكم عن اعتزازي بالمشاركة معكم في هذا الملتقى فإنني أعتني الفرصه لأؤكد لكم استعداد وزارة الدائم للتعاون والشراكة المتميزة مع مقتل الفاعلين من أجل تفعيل سياسة حكومية الرامية إلى أن إشراك الجميع لخلق مشاريع حقيقية بهذه الجهة يكون مقدورها تلبية مقدورة التطوعات الفنية والثقافية شكرًا لكم